За даними карти Діпстейт, росіяни щодня усе більше стискають кліщі навколо Бахмута. Ви як людина, яка воює зараз на Донеччині. Розкажіть, як тримаються наші воїни? Що їм зараз найбільше потрібно? Тримаємося, мусимо триматися. Ворог сьогодні цілий день намагався наступати на нашому напрямку, на південних околицях Бахмута, до села Іванівського. Добряче отримав, навіть наші гранатометні розрахунки сьогодні відзначилися, продали. Понаднормовували їм декілька квитків на концерт черговий Кобзона. Що дозволяє триматися, ми вже рік на війні, 9 місяців тут, в Донецькій області, відповідно, з мобілізованих хлопців, які йшли за покликанням своєї душі, сумління, ми вже стали професійними солдатами, хорошими солдатами, маємо непогану зброю. Останніми днями поліпшилася ситуація з боєкомплектом, тобто з снарядами і гранатами для наших гранатометов. Відповідно, можемо працювати. Хоча сьогодні ворог, якщо вчора было трошки тихіше на нашому напрямку, то сьогодні знову ворог Очень активно використовував артилерію, в том числе заборонені касетні боеприпасы. Щойно по нас отработал ворожий летак, поэтому ждем новых атак ворога. Но нужно понимать, что кожна атака ворога сопровождается великими втратами, и мы кожного разу контратакуем. То тобто есть ворог не может безнаказанно просто наступать. Каждый раз ворог несе втрати, и мы его контратакуем на некоторых ділянках, хоть пару метров, хоть сотни метров, а мы ворога отбиваем. Угу. Різні оглядачі і, власне, самі росіяни у своїх переговорах кажуть про нестачу у Росії боєприпасів. Чи відчувається це зараз на фронті, чи вони кидають туди все, що є? На цій ділянці фронту є нестача боєприпасів, можливо, на інших ділянках, я не знаю. А тут ворог використовує артилерійські снаряди безлімітно. Він і далі володіє кількакратною перевагою. Нашою перевагою є те, що ворог Рагуль стріляє не дуже влучно. От навіть літак, який працював, от я вже сьогодні проходив біля величезної вирви, яка просто в полі. Почему работал працював російський літак взагалі не зрозуміло? Тобто ворог, володіючи перевагою, він, на жаль, не може реалізувати цю, я... цю кількість і якість в нашому випадку. Ми можемо застосовувати менше зброї, але вона якісніша, тому що якісніша. Системы, оружие, там зброєві например, наприклад, ми користуємося американським рандоматом К19. Але і качественные розрахунки. Тобто uh -huh. есть -то солдати українські краще влудять зброєю.